A szerelem olyan, mintha csak megesne velünk. Ezzel egyet is érthetnénk, de jobban belegondolva nem. Egyáltalán nem. A szerelemért rengeteget lehet tenni. Ma sokan azt gondolják, hogy a szerelem jön, és amikor elmegy, akkor tehetetlenül kell elszenvednünk. Nézzük, mit tehetsz azért, hogy szerethes és szeressenek. A szerelem fantasztikus varázslat. Főleg, ha viszonozóban. Amit tegnap csináltál, az ma szerelmesen teljesen más lesz. Minden kiszínesedik és mágikus kötként takarja el a hétköznapi gondokat. Élvezhető és vágyott lesz az élet, ha van probléma, ha nincs. Életünk során viszont előfordul, hogy csalódunk. Nehézségeink vannak. Sőt, soha többé nem akarunk élni. Ilyenkor érezhetjük, hogy többet nem akarunk szerelmesek lenni. Pedig dehogy nem, csak nem akarunk megint a padlóra csattanni a magasból. Ezt a gondolatot el kell felejtsd, mert a szerelemre mindig szükséged van. Talán ha valamiben megegyezik szinte mindenki véleménye, az az, hogy viszonzott szerelemben akarja leélni az életét. A szerelem valóban jön és valóban megy. Ez érthető, főleg akkor, ha megérted, hogy a szerelem az életünk egy gerjesztett állapota. Mit tegyél, hogy jöjjön és mit tegyél, hogy visszajöjjön? Mert elmenni, elmegy. A szerelemhez két résztvevő és töltés szükséges. Tehát, ha van, ha nincs szerelem, akkor is ugyanaz kell csinálni. Ha nincs, akkor magad csinálod. Ha van, akkor mindkettőtöknek kell külön-külön és együtt is. Először is. Ne zárkózz el. Nyitottnak kell lenned, lennetek. Ne ülj otthon, ne csak egy társaságból járj. Ne csak ugyanazt csináld minden nap. Kettő. Legyél mozgásban. A mozgás adja meg a lehetőséget a kapcsolódásra. Beszélgess másokkal, Fogadj el meghívásokat, menj el programokra, és ezek legyenek változatosak. Töltődj fel élményekkel. 3. Nézd az élet napos oldalát. Mindegy, hogy szar az életed, akkor is keresd meg és értsd meg, hogy hogyan láthatod ugyanazt szépnek. Kísérletez, és próbálgas így látni mindent. Ne add fel, mindig csinálnod kell. Itt van egy-két konkrét gyakorlat. A nyitottságra, ha észreveszed, hogy valamit egyformán csinálsz, akkor változtas. Mindig ugyanoda ősz. Mától keres más helyeket, és kezd élvezni azt a látószöget. Ha mindig ugyanazon az úton mész dolgozni, akkor változtas például hazamenet, amikor nem időre mész. Megy más úton, és fedezd fel új épületeket, fákat, embereket. A mozgásra. Nincs kivel mozipa megy. Menj el egyedül, de ne csak a moziért, menj el vásárolni, vagy ügyet intézni, és közd össze a mozizással. Ha találkozol valakivel, akkor tiszta szívvel azt mondhatod, hogy vettem valamit, és beugrottam mozizni. Elhívnak egy programra? Fogad el, maximum fél óra múlva lelépsz, mert eleve csinálsz magadnak egy másik programot. Ha pedig jó a buli, akkor maradsz. Iratkozz be valamilyen tanfolyamra, edzésre, tehát új információkkal és energiával töltődsz. Bármi is történik veled, annak keresd meg az élvezetes részét. Esik az első: Szippancs a levegőbe és élvez a tisztaságot. Lásd meg a szépségét, ahogy a nedves talajban érdekesen tükröződnek a fények. Tél van, zárva strand, vedd észre a természet lenyugodt állapotának szépségét. Igaz, nincsenek színek és ez csodálatos, mert minden fehér. Örülj annak az adottságnak, ami éppen van. Mit kapsz cserébe? 1. Számodra érdekes emberekbe botlasz. 2. Érdekes leszel mások számára. 3. Lelkesen és boldogan tudsz ránézni a világra. Készen állsz arra, hogy a szerelem rád találjon, és készen állsz arra, hogy mindig felfedez a szépséget. Ha párkapcsolatodban vagy, akkor mindkettőtöknek változatosan kell élnie, és meg kell lássátok az új lehetőségeket egymásban. Így születhet újra és újra meg a szerelmetek, Magyarázhatjuk ezt az egészet, de a lényeg az, hogy mától kell gyakoroljál. Nem holnap, nem holnap után. És mennyit kell gyakorolj? Addig, amíg a szerelem rád nem talál, és addig, amíg vissza nem tér hozzád, ha elment. És ne más vállán sírj, ha elbasztod. Gyakorolj. A szerelem rád talál, bármere mész, bárhol kószálsz. Hát ez már <laughs> lehet, hogy sok. <laughs>